Добре дошли и във втори епизод от нашата кариера с Манчестер Юнайтед. Нашата задача е сега да привличаме футболисти, да изградим състава, имаме и няколко мача да видим дали ще стигне времето в този епизод. Някои от вас писаха, че е хубаво да правим по-дълги епизоди, но епизоди над 10 минути не се гледат, да знаете. До 10 минути, това е по-добре, по-често, по-помалко, но да има. Дай да пробваме Коста с Манолас. Той ни е много важен, той ни е много важен. Важно е да си затвърдим отбраната. Тук трябва да вадим е кеша. Аз не съм много наясно, да не дам много па, да не дам малко па, да не знам какво да правим, тук не може да се договориме. Аде да бе, нашия пари има, и тук, ще ти дам всичко, ще ти дам. Веди как доволно гледа, явно иска да дойде. Ме какво да правиш в Рома, приятел? вие да си тук, в Манчестър. Искаш 3 години. Добре Приемаме 3 години. Важно да, да дойдеш. Ела тук. 3 години. Ами ние там на Марко Асеси объркахме, то там е заплатата, бе. И аз дах. Аз се подиграх с човека, бе. Аз обърках, бе. Я лай на Том лай. 157 лай. Сложим ми един бонус за подписването. Сложим на 150 тица в джопчета Ще си купи е на Ел Бентли. Така? и има? Само 50 хиляди отгоре на прома. Предполагам, получавам това е за плата в Рома. Ако не бъркам, напишете долу да в коментарите. Не съм запознат с сира. Какво искаш друго, приятел? А, искаш да подпишем и да ти дам сума ти пари? Ви. Приемаме, брат. Всичко приемаме. Само ела тук. Идвай, хайде. Аре, че не имаме защита, не имаме нищо и те така. Не взехме Марко Асенсио поне тияла. Айде да, да проме и Рафел Варан. Сигурно няма да ни го дадат много пари, ама... Трябва да ни защита, бе, приятели. Не, че напред сме кой знае какви, ама... Пет години и то си иска тука да си седи. Да си седи тука, да си цъка и да си взима парята. Аре сега да видим кой ще идва, кой няма да идва. Въобще не знам какво стана тук. Искат ли да идват, не искат ли да идват. Да видим все пак Ювентус, да видим този матч. Това вече е мерило Ювентус, а не Алахли от Дубай. Това вече е сериозния отбор. Лукако в миналият матч, знаете, вкара хетрик и ги разби. Сега да видим обаче. Тук обаче. Нещата са по-сложни. Играем срещу Юве. Шампионът на Италия. Да видим съставите на двата отбора. Ето го състава на Ювентус. Кристиано Роналдо е на пейката. Кристиано Роналдо за жалост няма да играе срещу нас. Дибала също е на пейката. Виждате ето ги нашите момчета. Направихме някои промени в сравнение с миналия матч. Антони Марсиал ще вземе участие на мястото на Алекси Санчес. Начало на срещата. Първи съдийски сигнал. Да видим какво ще стане. Погба! Пуба със изстрел спасяване на вратаря на Ювентус. 28 минута. Първа по-сериозна възможност за нашите. Какъв изстрел сега затрудни вратаря? Не знам защо. Последни минути от първата част, които могат да бъдат фатални, ако този изстрел бе точен. Антони Марсиал, много пространство пред него. Ще успее ли да се възползва? Не! За жалост не успя. За жалост не успя, но все пак топката е в нас. Не успяхме, приятели. Не успяхме. Њглов фудър. Њглов фудър, който обаче можеше да донесе гол. Антони Марсиал, който преди малко имаше перфектна възможност. Виждате сега как се извиси над всички. Овисна, овисна вратарът на Юве. Каква борба от по-погба. По с топката над вратата. Перфектна възможност. Много добре изрита на топка. Виждате повторението. Можеше да накаже бившия си отбор и Имаме 8 удара към вратата и Увентус имат само 2. Но е разбираемо и Увентус играе не в пълния си блясък. Кристиан Роналдо на пейката, Дибала също е там. Какво спасяване на Давид Дахея, какъв фистрел беше това от Дъглас Коста, невероятно. Обаче сега опасност пред вратата на Ювентус, защо Поп Луба не намери Ромео Лукако? Това е въпросът, защо топката отиде към далечния играч. Ужасно. И сега възможност за Юве да ни накаже, щеше да го направи, ако не беше отново брилянтната намесена Давид Хеа в края на мача. Старата госпожа показва класа, показва защо е толкова голям отбор. Ние се опитваме, но не можем сега. Дали това ще бъде нашия шанс? Не! Изключително драматичен завършек на срещата. След като първото полувреме и двата отбора не показаха почти нищо, в края на мача показваме зъби. 90-та минута Марио Манджукич атакува по левия фланг. Каква изрита е на топка отново в техния играч Давида за трети път ни вади в рамките само на 10 минути, изключително. Смените най-накрая ще бъдат извършени. Играта не безпирана. Толкова много време. Юви играха много по-слабо в началото на срещата, но в самият край определено. Са тези, които трябва да съжаляват Давида Хея спаси три удара Три много опасни 100% възможности и резултатът все пак остана 0 на 0 Има върху какво да се поработи в нашия отбор Но вратарския поп-пост не се пипа Сандро Тунали някой в коментарите беше написал Наистина това е играч, който може да прогресира само на 18 години трябва да правим такива трансфери. Не може да купуваме само суперзвезди. Не е интересно. Трябва да има играчи, които да търпят развитие, да видим дали все пак ще можем да ги развием, което е най-интересното случая. Сандро Тонави. Напсуваха ни! Колко трябваше да вземем за него? Направо ни че сме идиоти си? Набсуваха ли? Ни. Ей, ние сме стиснати. Марко Асецио, той е напсува, Ама, Марко Асецио, вижте, помогнах. Защото съм идиот. Е, 10 000. Да Аз си мислим, че. Дай, дай, дай. Нами това е от днешния епизод, приятели. Изиграхме един матч. дадохме някои оферти. сгрешихме други оферти. Направихме, на ни сумата и сумати, хора, менджери и всякакви. Продължаваме напред. Следващия епизод повече. И трансфери, и матчове, и така надалек. Чао, абонирайте се и дайте камбанката.